De ce îi mut ambasada a repede americanii la Ierusalim? Președintele Donald Trump explic minuna cum Merkel de fa video. Predintele Donald Trump a explicat azi de ce Statele Unite ale Americii îi mută repede ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim. El a răspuns curiozitii jurnalitilor chiar în timpul conferiniei de presă tur de cancelarul german Angela Merkel aflat în vizit în America. Președintele american relatează cu miliare responsabilii de la Departamentul de Stat au venit cu un proiect, discutat de pe timpul președintelui Barack Obama, ca pentru un miliard de dolari se facă noua ambasadă la Ierusalim, proiect care s-ar fi finalizat în 10 ani. Trump pune mâna pe telefon, zil suna pe ambasadorul american din Israel, care îi spune că nu e nevoie de o asemenea investiție, deoarece soa deja are o proprietate în Ierusalim, are si o clădire acolo care pentru 100 și si ceva de mii de dolari poate fi transformată în ambasada, iar proiectul poate fi gata în 3 luni. Trump a spus să nu fie 150 de mii, ci 300 la 400 de mii de Darca nu se compara cele două optiuni, Asaka a optat pentru aceasta din urma, care era sima mai ieftina cu termen de implementare mai rapid. Bomba e ca insusi, Trump s-ar putea duce la deschiderea ambasadei americane de la Ierusalim. Moment în zi, relatând explicaile președintelui american, Christer Re, președintele Coaliciei Românilor din SUA, se întreabă dacă nu cumva președintele psd i al Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, e la curent cu noile evolui? Întrebare, dat fiind că Dragnea a spus că e bine ca Si Romania s-a asinute ambasada. Oare va merge si Dragnea la eveniment si se va intalni cu Trump? Cine l-a consiliat pe Dragnea stia de desupturile astea? Sclavii de pe Dambovita au fost luat pe nepregatite. Daca nu s-ar mai doar citi si cita intre ei, dar s-ar mai si documenta si Gandhi. Poate sclavi n-ar fi luat pe nepregătite. Lumea e mult mai complexă, si nu se rezuma doar la bula lor, susține Cristerne pe pagina sa de Facebook.